Αν μιλήσεις εσύ αλλά και εγώ περισσότερα, θα βγάλουμε αρκετά λεφτά σε πρώτο ρεκόρ. Μα και η καλύτερη καλή σα μάρι τη.